Noi probleme pentru Antena 3. După procesul pierdut cu sublinierea Fadna, senatorul Mihai Gociu anunce de în judecat televiziunea de subliniere tiri. Senatorul Uzri Mihai Goci, fost vicepresubliniere din al Senatului, anunc că va da în judecat televiziunea Antena 3, După ce într-o emisiune recentă a fost prezentată o fotografie din cadrul unui proiect artistic, în care Goci se betea cu jandarmi, ca fiind real. Da, voi da în judecat Antena 3-i vedetele ei. Cheta public deschis de Mihai Gâdea, susținut de alte vedete ale postului, pentru a strânge suma de 300.000 de lei, datorat după ce a pierdut procesul cu covesii, m-a convins ce e cazul se dau în judecat Antena 3. A fost jurnalist. Am ezitat să deschid proces Antenei 3, după ce în emisiunea lui Rezvan Dumitrescu s-a pretins ce a fi sărit cu turn copul la jandarmi, folosind ca dovadă o fotografie realizată în cadrul unui proiect artistic din toamna lui Domnul 2013. Chiar dacă amenda a dat ca sancțiune decinea, se petemâna trecută, de 10.000 de lei, este derizorie, aveam încă rezerve în privina unui proces. Chiar și la Antena 3 există reporteri care îi fac onest profesia. Durata proceselor în România nu e un factor motivant, faptul ce, în activitatea mea am, totui, alte priorități, m-au făcut să nu mă gândesc. Până acum, serios, la o acțiune în justiție, scrie Goci pe Facebook. Pe de altă parte, senatorul adaug faptul ce victimizarea vedetelor de la Antena 3D după procesul pierdut cu Laura Codroacovesi a umplut paharul. Nu, nu e gândea un erou naional. Nu, nu i-a făcut justia vreo mare nedreptate. În loc să i grea la znul gâdeai alii colegi de a-i lui apelează la o penibil cerătorie public, de parc ei ar fi cei care au nevoie de sprijini de subscripție național. În cazul meu, în emisiunea lui Rezvan Dumitrescu s-a min cu pe un feresc rupule. Nici a doua zi nici necar după decizia nea nu au avut bunul simț se prezinte scuze. Îi vreau să fie clar, nu mie îmi datorează scuze, ci tuturor cetenilor pe care iau au Chiar dacă procesul va dura mult, chiar dacă atacurile la adresa mea se vor intensifica, ne vom vedea în instant. <fie> pentru ce oamenii care urmăresc antena 3 trebuie să afle ce au fosti sunt mini pe fapt, pentru ce cei care nu îi urmăresc trebuie să știe ce nu lupt degeaba pentru justiție în România, mai scrie Mihai Goci,